Yhä useammalle opettajalle tulee vasta se tilanne, että sitä omaa opetusta pitäisi siirtää verkkoon. Ja me hyvin helposti tehdään siinä tilanteessa niin, että se siihen luokahuone-opetukseen suunniteltu tehtävän anto siirretään sellaisena verkkoon. Ja siinä jää hoksaamatta se, että kuinka paljon me siellä luokkahuoneessa, kun me annetaan se tehtävä, niin me täydennetään sitä. Eli mehän yleensä heijastetaan se vaikka videotykille sinne seinälle ja sitten suusanallisesti... Selitetään, mitä mikäkin kohta tarkoittaa. Ja sitten, jos ne opiskelijat eivät sen perusteella että mitä pitäisi alkaa tekemään, niin he voivat kysyä ja opettaja vastaa. Ja sen jälkeen sitten lähdetään eteenpäin, opiskelijat lähtee tekemään sitä tehtävänsä. Katsotaanpa tätä yhden esimerkin kautta tarkemmin. Okei, tässä on yksi ihan reaalimaailman verkko ja tämä on peräisin eräältä Aksovaaran Satun opettaja-opiskelijalta. Eli hän oli antanut tällaisen tehtävän opiskelijoilleen. Valmistele 10 minuutin suullinen esitelmä käsitellystä teemasta. Terveellinen ruokavalio". Esitä tehtävän lähipäivänä ja anna vertaisarviointia sinulle osoitetusta tehtävästä. Ajattelen sinun käyttävän aikaa esitelmän valmisteluun noin 24-32 tuntia. No mitäs arvelisit, että tällaisen tehtävän annon perusteella opiskelijat tekevät? No tässä on sen kyseisen opettajan kommentteja. Eli opiskelijat eivät osaa valita monipuolisia lähteitä, eli se on pelkkää googlaamista. Esitelmät tulee hyvin samoista aiheista, tai sitten se aiheenvalinta menee aivan liian myöhäiseksi. Varsinaiset esitykset on sitten paperista lukemista, eikä ole valmisteltu mitään esitysmateriaalia. Osa opiskelijoista taas oli koko ajan kysely sähköpostilla, että onko tämä nyt riittävän, riittävän pitkä, joko riittää, onko valmis. Ja osa ei tietenkään saa niitä valmiiksi ajoissa. Ja tässähän nimenomaan on ongelmana nyt se, että vaikka se opettaja olisi ajatellut kaikki mahdolliset pedagogiset asiat, että miten tämä tehtävä pitää tehdä, minkälaista oppimisteosta se koostuu, niin hän ei ole kaikkien niitä muistanut tässä verkkotehtävää annossa tuoda esille. Ja seuraavaksi käydään läpi sellainen malli, sellainen rakenne, minkä perusteella voidaan huolehtia siitä, että kaikki tarvittava tulee esille. Eli ensimmäisenä meidän pitäisi aina määritellä tarkoitus. Miksi tämä tehtävä tehdään, miten se liittyy opiskeltavaan alaan, miten se opiskelija hyötyy sen tehtävän tekemistä, tekemisestä sitten tulevaisuudessa omassa ammatissaan. Ja sitten on tavoite, eli mihin, mihin me pyritään, mitä on tavoitteena oppia. Ja tähänhän me yllätys yllätys löydetään vastaus sieltä opetussuunnitelmasta. Ja sitten varsinainen toiminta, eli minkälaisista oppimisteoista se opiskelijan työ koostuu. Ja katsotaan tätä kohta tarkemmin esimerkin kautta. Luonnollisesti meidän pitää myöskin määritellä, minne se tehtävä palautetaan, ja huolehtia aikataulusta, eli milloin tehdään ja milloin palautetaan. Ja entäs sitten, kun opiskelija tarvitsee ohjausta, niin miten hän saa apua? Ja onko tarkoitus käyttää jotakin opettajan antamia materiaaleja, vai onko tavoitteena myöskin tällainen tiedonhaku, eli opiskelijat hakevat sitä materiaalia itse. Sitten palautteen antia arviointi, eli milloin saadaan palautetta, keneltä se saadaan ja mitkä on arviointikriteerit. Sitten on hyvä myöskin mainita oppimisympäristö ja välineet, varsinkin silloin, jos ne poikkeaa siitä totutusta. Ja katsotaan seuraavaksi esimerkki Kessi, joka meillä on Koskisen Minnan kanssa vetästy aivan hatusta eli keksitty, mutta kaikki ne olennaiset asiat kuitenkin tulee siinä esimerkissä ilmi. Tarkoituksena olisi oivaltaa, että tälle terveelliselle ruokavalle löytyy monta erilaista määritelmää, että samassa keittiössä ja työskentelevillä alan ammattilaisella voi olla hyvinkin erilaisia ymmärryksiä sitä samasta käsitteestä. Tavoitteena olisi, että opiskelija ymmärtää, mistä terveellinen ruokavalio koostuu. Lisäksi on tavoitteena oppia hakemaan tietoa monipuolisesti ja laatia helppo lukuista esitysmateriaalia sekä kehittää esiintymistaitoa. Ja sitten se itse toiminta. Eli ensin opiskelija valitsee näkökulman siihen valittua aiheeseen ja jakaa sen keskustelualueelle. Ja samalla myöskin voidaan varmistaa, ettei tule päällekkäisiä aiheita. Sitten hän etsii siihen liittyvää tietoa ja tässäkin ohjataan sitten monenlaiseen tiedonhakuun. Kirjallisuutta, tutkimuksia ja sosiaalisesta mediasta voi katsella trendejä. Sitten perehdytään siihen materiaaliin, tiivistetään se esitykseksi ja Laadi suullista esitystäsi tukevaa esitysmateriaalia. Palauta kaksi päivää ennen esitystä, jotta vertaisarvioijasi voi tutustua siihen etukäteen. Ja sitten pitää tehdä sitä omaa vertaisarviointia varten tutustua opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Ja tuossa on sitten linkit niihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Sitten palautus ja Eli lisää esityksesi näkökulma sinne keskustelualueelle tiettyyn päivämäärään mennessä. Palauta esitysmateriaalisi tiettyyn päivämäärään mennessä ja anna se oma vertaispalaute tiettyyn päivämäärään mennessä. Ja tuossa on kaikkiin kohtiin määritelty myöskin se paikka, mihin se tiedosto pitää, tai se näkökulma palauttaa. Ja ohjaukseen liittyen, niin opettajan tavoittaa tässä tapauksessa parhaiten sähköpostilla. Ja oppimateriaali, tavoitteena oli oppia etsimään tietoa, eli ohjataan kirjaston sivuille ja kriteereihin linkki. Ja sitten on määritelty myöskin tämä palauttajan anto ja arviointi, eli saat opettajalta lyhyen palautteen heti esityksesi jälkeen ja kirjallisen palautteen tiettyyn päivämäärään mennessä. Ja myös myöhästyneiden tehtävien osalta on hyvä laittaa, että miten niiden kanssa menetellään. Ja sitten tosiaan tämä oppimisympäristö, missä opiskellaan, tekninen ympäristö ja välineet, toki jos toimitaan vaikka niin kuin meillä on yleensä Optimassa, niin ei sitä tarvitse erikseen mainita. Ja nyt tämä ei tarkoita sitä, että siinä tehtävän annossa pitäisi olla noin kaikki samat otsikot, mitä tuossa äsken kävin läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että ne kaikki Otsikohden sisältämät asiat täytyy ilmetä siitä tehtävän annosta. Eli sen toki voi muotoilla eri tavalla, kunhan pitää huolen, että nuo kaikki asiat sieltä löytyy. Mutta helpointa voi olla aloittaa sillä tavalla, että käyttää tätä tota rakennetta. Ja sittenhän meillä on tietenkin oppimistehtäviä hyvin monenlaisia. Eli aivan liian usein me langetaan siihen ansaan, että toistetaan tätä samaa vanhaa kaavaa. Annetaan opiskelijalle materiaali, siihen liittyvä kysymys. Eli opiskelija lukee, analysoi, kirjoittaa ja palauttaa. Ja toki se voi olla tehtäväanto tämmöinen, mutta sen sisällä voi olla paljon eri variaatioita esimerkiksi. Ja näistä oppimistehtävätyypeistä löytyy verkosta varmasti lisätietoa, mutta mitä tässä esityksessä on käytetty lähteenä on tuommoinen 2007, eli 10 vuotta sitten julkaistu kirja oppimistehtävä oppimistehtäväverkko Ja sieltä on myöskin otettu toi anon rakenne. Kaiva esiin joku sun oma, itse tekemä, suunnittelema tehtävän anto, mitä olet nyt tässä vuosien mittaan käyttänyt. Ja tarkista, että sieltä löytyy nämä edellä mainitut asiat. Eli siellä on se tarkoitus, siellä on se tavoite, siellä on määritelty se oppilaan toiminta, eli ne oppimisteot. On huolehdittu siitä, että mi mihin palautetaan. On, on kerrottu aikataulu, on mainittu, miten tapahtuu ohjaus, mitä materiaalia käytetään, mistä se löytyy. Ja sitten on myöskin määritelty se palautteen anto ja arviointi. Ja sitten tarvittaessa kuvattu se oppimisympäristö. Ja jos huomaat, että siellä ihan kaikkea näitä elementtejä ole, niin lisää ja muotoile se sun tehtävä suurelle. Ja kokeile. Uskallan veikata, että ne tehtävät, mitä opiskelijat palauttaa, on parempia, eivät he myöskään kysele niin paljon lisäohjeita.